هل هي تعيش حياة وتخاطب بعضها وتتحدث وتتكلم وتدردش مع بعضها مثل البشر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أحبتي في الله هل القرود تتكلم هل تدردش مع بعضها الحقيقة الله عز وجل عندما خلق الكائنات جعلها أمم أمثالنا قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم طيب هل العلماء كشفوا بالفعل أن هذه الدواب من كائنات حية ومن أسماك ومن قرود ومن حشرات هل هي أمم أمثالنا بالفعل هل هي تعيش حياة وتخاطب بعضها وتتحدث وتتكلم وتدردش مع بعضها مثل البشر؟ حقيقة دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية عن الدردشة عند القرود أحبتي في الله مجلة كانت بيولوجي لعلوم الأحياء نشرت بحثا في عام 2013 هذا البحث يتعلق بالقرود وملاحظات على أساليب التخاطب لدى, لدى هذه المخلوقات طبعا العلماء يؤكدون أن فكرة التناوب في الحوار والاستماع لبعضهم البعض هو أمر جوهري بالنسبة للكائنات بشكل عام الفكرة أن ما نجده عند البشر نجده عند القرود سبحان الله إنها تخاطب بعضها وتنتظر الرد ثم تتابع الحديث وهكذا كما نفعل نحن البشر الباحثون يقولون في هذه الدراسه ان القرود حيوانات متعاونه في تربيه الصغر ولذلك فهي تساعد بعضها في رعايه صغارها وهذه سمه مهمه لانها تؤدي الى دور اجتماعي فالحيوانات مثلنا تقوم بسلوكيات تهدف الى نفع الاخرين سبحان الله ايها الاحبه من خلال دراستي لعالم الكائنات هذا الكلام ينطبق على كل الكائنات حتى النمل لديهم أساليب متطورة في التخاطب وعن بعد أيضا سبحان الله دراسة سابقة بعنوان القرود تتحدث مثل البشر كما نرى هنا أمامنا أيها الأحبة يؤكد العلماء أن القرود تتحدث مثل البشر وفي دراسات أخرى تبين أن ظاهرة الدردشة والتكلم ليست خاصة بالبشر بل هي صفة عامة لدى معظم الحيوانات كما أن هناك الكثير من أنواع السلوك المشترك بين الحيوان والإنسان طيب هذا يجعلنا نعتقد بأن هذه المخلوقات تمارس شتى أنواع السلوك ففي كل يوم يكتشف العلماء مزيدا من السلوك الاجتماعي الشبيه بعالم البشر مثل الدردشة النمل أيضا له نفس الصفات الطيور هناك عشرات الدراسات التي تؤكد أن الطيور لها لغة خاصة وتتعلم لغة خاصة والطيور لديها لهجات أيضا تتعامل بها سبحان الله مثل البشر تماما الطيور تغش وتخدع وتكذب أيضا مثل البشر طبعا القرآن العظيم أشار إلى هذه الحيوانات وأنها امم أمثالنا هذه الإشارة أيها الأحبة جاءت في زمن يعني كان الاعتقاد السائد أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يتمتع بهذه الصفة صفة الكلام وصفة التواصل وصفة التخاطب طبعا هناك أساطير كثيرة تتعلق بالحيوانات لم يرد منها أي شيء في القرآن مما يدل على أنه كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى وهنا أتأمل معكم قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والله أيها الأحبة أمام هذه الحقيقة يجب أن نعتقد بأن القرآن كتاب علم ليس كتاب أساطير ليس كتاب من صنع البشر في القرن السابع الميلادي من كان يعلم بأن هذه المخلوقات هي أمم أمثالنا والدراسة التي رأيناها قبل قليل انظروا يعني أنا أود أن أتأمل معكم يعني, يعني القرود هنا القرود تتحدث لايك humans مثل البشر القرود تتحدث مثل البشر هذه العباره نجدها تتكرر كثيرا في المراجع العلميه الخاصه بعلم السلوك الحيواني وبالتالي القران عندما انبأ عن ان هذه القرود والكائنات والحشرات والدواب والطيور هي امم امثالنا اذا هذا الكتاب منزل من قبل خالق عليم حكيم يعلم ما خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. حتى يتبين لهم أنه الحق